قصيده بعنوان نبضات وقلب اقول فيها اضحك يا غاليه واوعي تخبي ضحكتك خلينا نكتب قصه تانيه لحبنا حبينا بعض من غير لقى وبنحب بعض في الفراق عادي عادي جدا يمنعونا من الكلام وعادي جدا تنبت قلوبنا باسم بعض من غير كلام عزلونا عزلونا لجل نحب بعض ندوب في بعض كل الحكايه انهم بعدونا بس عن الزحام منعونا حب عن الكلام لكنهم ابدا ما يقدروا يمنعونا عن عشق بعض احنا لبعض احنا لبعض بعد البعاد لزمن لجا لزمن وصال ربك أذن بالمعجزات ربك أذن ربك أذن بالمعجزات يوسف نبي لكنه سجن وخرج ملك. وأنا امتلكت بيك الرضا راضية يا غالية راضية يا غالية ومطمنة إن ليكي في قلبي نهر راضية يا غالية ومطمنة إن ليكي في قلبي نهر أنا برضه راضي باحتلالك. انا برضه راضي باحتلالك تصبحي وانت من اهلي واصبحانا وابقى حلالك انا برضه راضي باحتلالك تصبحي وانت من اهلي واصبحانا وابقى حلالك مصطفى احمد فواز